بضرب فبقش بقاعي بسمع موسيقتي لو حتى كان كائن فضائي وبفرد بقاعي شوفنا تجرفنا <تصفيق> وخبصنا ليش بفقد اعصابي بمسك العام من مايكل الكلام والدتر وسلاحي مش قاعد بداري لا قاعد بداري من بعد خادرهم لو وقف وصبع وخزك بعيونهم لاثبت قراري من حد حد لحد ما يجي حد انهد حيل لويلنا رد مكانه ميلي والكل بيعرف اني فوق فلما ازلت طبيعي الكل تخبط في الشارع بدل اسفل تعبدلي حافي في بلادي من سنين سابتني لساني طايش شوف سبب لقتلي بحكي كتير معلش تحملني يمكن لما وقعنا قالوا عنا نكره نسوا انه يمكن نوقف بكره ضرب المقتلات سوتنا اقوى لصوتنا الاخر طب لا لتره خافنا ولما رجعنا شفنا مسخره كله مسخره كله قالب عنتره عقول مكدره جمهور مخدره بس اوعوا تنسوا انه رجلي فوق روسكم سنتره نقلبها دندره جوا مخك نقلبها دندره برا المجره نقلبها دندره كل مكان نقلبها دندره يابا نقلبها دندره جوا مخك نقلبها دندره برا المجره نقلبها دندره كل مكان نقلبها دندره يابا ما <تصفيق> ظلش خساره وصلنا للسالب مش فارقه عندي اي فضيحه لسه بلبس او اعمل البالي وبفطر فلافل من ابو <تصفيق> شريحه ما بنسى اصلي في عمري عايش بعمق الحياه البسيطه لو بيوم بنيت قصري حيكون في قلب جبل النزهة فيها ما بفكر تاريك الله ماشي طول عمري على السبحانية بقى أفكار مربطات بعضها بضحك من كثر عقد النفسية بقابل الناس بضحك صفراء نفسي ابتسامة صوت الهوية ما بقى من بتغيير الطبقة لساتني كادح من الاحياء الشعبية نقلبها تندرة نقلبها تندرة برا المجر نقلبها تندرة في كل نقلبها دندرة يا نقلب نقلبها دندرة جو نقلبها دندرة برا المجر نقلبها دندرة كل مكان نقلبها دندرة يا, يا, يا بحب هالبحر لاني بسمع بحروفه الوطن دي بيحبني, بيحبني فحضني بقيوده ضمير بتحرر فبيحتلو يهوده أغلبكم بتفرع لاني شايف خوفه ليش بدسس الدنيا بتنفخ فالإيد بتبكس عن مايك بنفخ فانتاب بتخبص بضطر بعبص الثاني بلعب بالأوزان كأنه فتنس بس بعد بس لخطي على البزنس مثلاً ابكي إذا صحتني تركتني لاني مفلس عد بهلس باكلكو كلكو بنق من وحدي وبخرجكم مسلسل عن اطلاق بالشارع ننو لما قمنا قلنا اذا ضلوا هيك وضعنا البلد لسه هيك بذلنا حتى فهمنا بانه مايكروفون وورق قلم عننا ما الشهاده وارتى تحترمنا لانا بن نقلبها دندره, دندرة جوا مخك نقلبها دندره برا المجره بر نقلبها دندره في كل مكان نقلبها دندره يابا نقلبها دندره جوا مخك نقلبها دندره, دندرة, دندرة برا المجره نقلبها دندره في كل مكان نقلبها دندره يابا دندره المجا نقلبها